الله يمسيكم بالكفير الجميل أهلا وسهلا محبري منها هذه السيدي أهلا كرامي جيوفنا مقرار فرقة الريف في فنشعبي جميع ضحيكم أهلا وسهلا طيب مباركة ومهنياتنا الغالي للغاية بدنا نسمع لكف لعسابنا ورجاعنا عساب على شرف عزيزنا فادي وهو الثام من هني ومن فالك لا أحيا عرسين اهلا وسهلا فيكم جميعا ميام الله كل شيء تشوفه زين في طوعة زين كل شيء تشوفه Right ننقل اليوم الحرب على موضوع الديك يا خوف قلبي حرموا الاسلام ويجي علينا يوم بفلسطين ولا في اثام النا صور في كتب مرسومين صوره غلط في رسمها والسماء ان رجعت رح يجي يوم العز يا فلسطين تتحرر بغداد هالبغداد وترجع سلام الدين في الشمال الرجوع إلى الوراء وخلينا الساحة، وبدنا الناس الكبار، الشباب الكبار نجموا خديارية، الشباب الكبار يتفضلوا عندي على الساحة. دراعي لأيوب ولفادي واللي جاي مشان يكون يتفضل على الساحة. سلاوية بعد بتحبوا الساحة شوفوا. رجعونا لورا إلى وراء، ورا تمام. أيوه.